Ωραία Ειλικρινά λεπρό σας και μου κράτα κάπου 15 λεπτά Μαζί με το κολατσιο Εντάξει ξεχνάμε το να είσαι βγενικός με τους μεγάλους Τις ηθικές αξίες, να φροντίζεις γάτες Θα το συνοψίσω στα τρία πιο βασικά βήματα Δήμα πρώτο είναι να σκέφτεσαι τους άλλους σου Να είσαι καλός Όπως είπε η μάμα μου Να είσαι σωστό. Να είσαι καλός Να είσαι καλός, να είσαι καλός Να είσαι καλός Όπως είπε η μάμα μου Να είσαι σωστός και θελής